بسم الله خير تبارك الله جي, جي. جي. الله تبارك الله تمام محمد تبان صافي ها هو الله 60 درهم أييه بارك الله دابا كتجي مع الصباح كتعطيهم الماكله ديالهم؟ هذا ضروري الماكله حنا الماكله هذا؟ شحال باش الوحده؟ آه. <تصفيق> <تصفيق> آه. السمان فريخ اه اه تونسيات الله الله الله الله الله الله اه اه توصية الله الله الله الله الله الله الله الله أنا رخيصة بربعين درهم بربعين درهم مين ريال بسكين. أنا حينثو تمان ديال اكتار ها كانت كنتي درهم بيبي. فين هو هو او هاتف هنا زوين ويددخل معنا المشاركة دخلوا لا لا لا كأين الناس العشاق ديال الشقة كأين الناس الله محمد الله هذا هذا هذا هو السوق راه عريان ما كان مغطى كل خير <facial> بيدخل 40 ريال و 2 درهم درهم راه رخيص 2 درهم 40 ريال البيض البلدي سميتو السمارة راه كاين لبوا هذا سبحان الله والله 2 درهم درهم راه لي قالو 50 ####واك# محمد واك# واك# واك# واك# سيدي محمد